Друзі, привіт! Сьогодні невеличкий обзор акцій. Так, було три повітні рені тривоги і це негарно. Москалі нам погрожують та б'ють нас. Але й ми, наші війська, також їх тримають на прицілі. Отож, сьогодні невелике падіння світове. Але Nike показав один відсоток. Тесла невеличкий зріст показала. Деякі акції падають, Amazon мінус 2 відсотка, деякі акції ростуть, такі як Sony, American Express, American Airlines, BMW, Samsung, Ford, Hewlett-Packard, невеличкий зріст, невеличке падіння. Mitsubishi Financial Group невеличкий зріст 1,5%. Отож, є компанії, які зростають, є компанії, які падають. Трохи падають. Загальний індекс Dow Jones мінус 03%. Отож, не всі падають, дехто зростає. Це непогано. Люди щось заробляють, а вже ж більш за всіх заробляють власники компаній, директора, генеральні директора, правління, ну і робітники щось заробляють. Дякую, друзі, що ви зі мною. Будемо працювати, будемо жити, будемо захищатись та перемагати. Любіть Україну як сонце, любіть Слава Україні, слава нації, кінець, кінець Росфедерації. Дякую на все добре.